بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ وسلات علی نبینا محمد امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہماری ٹاپک مصف القرآن کریم کی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا بلو قرآن اور گرین قرآن میں کیا فرق ہے جیسے آپ فرق دیکھیے بلو قرآن میں الا تو واو وہ لوگ خالی چھوڑ دیتے ہیں یہ خالی کا مطلب کہ واؤ نہیں پڑھا جائے گا ہم ایسے پڑھتے ہیں اول اب گرین قرآن میں آپ دیکھیے واؤ کے اوپر یہ لوگ گول سا نشان ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے الاکا تو یہ پہلا فرق ہے جیسے اب دوسرا فرق آپ دیکھیے بلو قرآن میں الزینہ تو الف کو یہ لوگ خالی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو ہم زبری دیں گے اب دیکھیے آپ گرین قرآن میں الذینہ الف کے اوپر یہ لوگ نشان ڈال دیتے ہیں وہ الف وصلی ہے تو اس کو ہم زبری دیں گے جب پڑھیں گے اور اگر مکس کریں گے تو پھر الف پڑھنے میں نہیں آئے گی اب پڑھیں گے تو اس کو زبر دیں گے ہم جیسے اب تیسرا فرق آپ دیکھیے نون ساکین آ جائے تو میں اس کا فرق بتاتا ہوں کیا ہے جیسے بلو قرآن میں ان سلام تو نون ساکین کے بعد سادھ آ گیا تو یہ لوگ سکون ڈالتے ہیں اس پہ سکون آپ کو دکھائی دے گا لیکن گرین قرآن میں یہ لوگ سکون نہیں ڈالتے اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ نون خالی رہتا ہے لیکن اصل میں وہ ساکن ہے تو تیسرا فرق یہ ہے اب چوتھا فرق آپ دیکھیے آ منو تو بلو قرآن میں یہ لوگ آ منو الف کے اوپر آپ کو کھڑا زبر ملے گا اس طرح لکھتے ہیں اور گرین قرآن میں حمزہ الف حمزہ کے بعد الف ایسے لکھتے ہیں تو یہ فرق ہے دیکھیے پانچ فرق آپ دیکھیے جو بلو قرآن اور گرین قرآن کا ہے جیسے من خوف تو نون ساکن کے اوپر دونوں میں سکون ملے گا سکون اس میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو جیسے آپ چھ فرق دیکھیے میں بتا رہا ہوں جیسے یو میں ای زین تو دونوں زیر برابر آپ کو دکھائی دے گی بلو قرآن میں دونوں زیر صحیح آپ کو دکھائی دے گی لیکن گرین قرآن میں یو میں ایزین نا یہ دو زیر یہ لوگ تھوڑا آگے پیچھے ڈالتے ہیں جس کو ہم تطابع کہتے ہیں تو آگے پیچھے آپ کو ملے گی غور سے آپ دیکھیے تو اب جیسے ساتھ فرق آپ دیکھیے جیسے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو بلو قرآن میں سکون یہ لوگ ڈالتے ہیں اس کے بعد شت ڈالتے ہیں آپ کو سکون بھی دکھائی دے گا اور شت بھی دکھائی دے گا لیکن گرین قرآن میں پہلی میم خالی رہتی ہے اور دوسری میم پہ یہ لوگ شت ڈالتے ہیں پہلے میم آپ کو خالی ملے گی اور دوسرے میم پہ شت ڈالیں گے یہ فرق جیسے میم ساکین کے بعد اس کا مثال ہے اللزی اطعمہم من, من اب جیسے آٹھ فرق آپ دیکھیے بلو قرآن میں ترمی ہم تو میم آپ کو سکون ملے گا جیسے ترمی ہم میم پہ آپ کو سکون ملے گا لیکن گرین قرآن میں ترمی ہم میم آپ کو خالی ملے گا میم آپ کو خالی ملے گا